Nu är vi här i Täbypark och här kommer Vintergaloppsgatan ligga. Namnet har sitt ursprung ifrån när Täby Galopp låg här en gång i tiden, när hästarna sprang här. Vintergaloppsgatan kommer ju gå lite längre här borta, förbi nya Täbyparkskolan och ner mot E18. Täby Galopp anordnade vintergalopp varje vinter här. Även riktigt kalla och stränga vintrar som 1965 66 Och då la man ut hö manuellt med högafflar på banan här bredvid mig. Och sen så när snön föll så åkte man ut med traktor och vält och jämnade av. Och vintergaloppen är lite unik för Täby och även namnet Vintergaloppsgatan för det finns ingen annanstans i Sverige.